Així. Ets va dir ella que m'uneix la sona de miralls a la pluja i alss arbres. So i cor, parella humil del vent, el supostster verdós, on la veita valca com un riu, per fer-se boca en tu, Aram i Aurora. Eru tu i ella, parant la rella de l'amor que cada fam s'enfonsa sense tron en la saó de la boca. Galopen els estels pel teu cos a l'atzar. Tanyit de sol i resquendors i mans, i salsa'l jo, vingut de l'altre atzar per viure t'àvit amb branques enllaçades com un bosc. Què n'has de fer del foc i l'aire? Vine, escolta el so, no mata i si mai és fosc, retroba'm, busca l'ocell darrere el can.